О 10.10 .10 на майданчику біля кінотеатру Шевченка розпочалася акція протесту. За словами депутата Хмельницької обласної ради від політичної сили, яка долучилася до акції Олександра Розізнаного, на заході очікують до двох тисяч учасників. Хмельничанин Петро Сімону власної землі немає. Каже, про акцію дізнався від однієї з політичних сил, яка долучилася до заходу. Що прийшов сьогодні для того, щоб підтримати ідею проти продажу землі? Ігор Перелипчук зі Староконстантиновської селищної ради до продажу землі ставиться негативно. Пояснює, це ж земля наша, земля наших батьків, наших пращурів, які заробили це своїм трудом, своєю працею. Вони працювали для цього. І зараз їх продавати. Ну я, я не знаю, я не бачу в цьому ніякого резону, ніякого майбутнього для України. За словами Олександра Попика, він не проти продажу землі, протеринок має бути прозорим. Я згідний з тим, що можна продавати землю, але на інших умовах великі корпорації, якщо десь мій пай, мій кусок землі, знаходиться на території, скажімо, там, якогось чи орендарячого власника, якого більше того, як у мене, в нього там. 10 тисяч гектарів, а в мене 2 гектари. І вони йому потрібні. А кому продаш? Хто має працювати, той працює на землі. А той, що купує, то навряд, чи він там проклав руки. Запитання, чи зверталась до депутатів територіальної громади щодо відміни продажу землі Алла Романова каже. А я навіть не знаю, хто в нас <свісно> депутат. З 1 липня, каже голова громадської організації «Асоціація вільних землевласників» Дмитро Липч, має запрацювати ринок землі. Ризики і загрози є абсолютно безпідставними. Ніхто абсолютно не зможе змусити землевласника продати землю, якщо той не захоче продавати землю. І, більше того, продавати землю – це, можливо, не найкращий вибір. Можна продовжити здавати землю в оренду. Акція у Хмельницькому відбулась без порушень, розповідає прес-секретарка Хмельницького району управління поліції Людмила Берестовська. Орієнтовна кількість учасників, які були на акції – 500 чоловік. Під час акції ніяких порушень публічної безпеки не було зафіксовано. На акції була присутня лідерка батьківщини Юлія Тимошенко. Михайло Жила, Віктор Кривий, на Суспільному Хмельницький.